هلا مرحبا مليون حيا الله الضيفان عدد ما مع برق من بطون واسمية بفرحات بشاير وأحمد نهدي القيفان وسوق الفرايد بل فاين راسي صار في, <تصفيق> <رسيزان تصفيق> في عالم